Å planlegge for å ivareta mennesker som bor på ett sted, er viktig. Jeg synes det er utrolig viktig at alla har tilgang på grønne i sina nære miljøer. Fremtidens byer trenger gode samfunnsplanleggere som tør å tenke nytt.